Вперше участь у параді близнюків беруть двійнята Ольги Манчури. Дізналася про нього з інтернету від нашої бабусі. Вона сказала, що вам обов'язково треба сходити, от і ми тут. Прийшли, я, прийшла я з сином і з донечкою. Сьогодні якраз рік і п'ять, ми народилися 1 січня. Тетяна Зеленецька прийшла з шестирічними даною і маєю. Жінка каже, це вдруге беруть участь у параді близнюків. Брати участь в змаганнях, А тобі? Е, подарунки брати. Першу участь у параді близнюків беруть 12-річні Ігор та Дмитро Саліпа. Нам по 12 років датися наш перший парад. І доволі цікаво, думаю, Ви бачите, також близнюків. Майже сотня пар близнюків та двійят, а також тринята взяли участь у 10-му ювілейному параді, розповідає заступниця начальника управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Олена Манзі. За її словами, долучились учасники різного віку, від немовлят у візочках до дорослих.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 У супроводі муніципального джазового оркестру та підвиступи колективу мажореток близнюки святковою ходою вирішили центральною вулицею міста Проскурівської до майданчику біля кінотеатру ім. Тараса Шевченка. Там на них чекали різноманітні конкурси і майстер-класи. Після параду «Близняків» розпочався інклюзивний дитячий модний показ «Окрилені ангели» за участю дітей з орфанними захворюваннями. За словами організаторки заходу Олени Болотнікової, для учасників дизайнери створили власні костюми. Багато дуже діток, які є хворі, які є візочники, аутисти, да, вони з орфанними захворюваннями, які не мають, не знають і не мають якогось такого повного насиченого життя. І от порадившись, і з дівчатами з агенції модної. Вони взялися за це дійство, вони погодилися його поставити, і для того, щоб дітки відчули себе теж моделями, повноцінними дітками. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.